har vi är ber om att få ordet hit igen. Ni ska få snakke sammen mer under väis. Detta ger så bara en inledande övelse. Eh, Idag på dagen får det snackssammen del og så regnar vi med att det är med detta tillbaka till egen skola också. Jag skal se si lite till om planverket. Och hvis det lägger märke till vad vi gör nu så går vi på det helt överrönade. Alltså alltså bakgrundsförliggande Ludviksonsvalg stortingsmelding och så går vi in i överrönad del och så har vi nog närmast Kjernelementene, og poenget mitt er at dette, forventningen om aktive elever, den finner vi igjen hele veien også i eh, læreplanverket. Her har jeg hentet eksempler på kjernelementer i matematikk. Det er de tre første kjernelementene i matematikk, og jeg har streket under verbene. Og dere kan se at vis man ser på kjernelementet utforskning og problemløsning, som i, selv, som i seg selv er et ganske eh, peke på elevaktivitet, der skal elevene lete etter mønstre, de ska finne sammenhenger, de ska utvikle en løsningsmetode. Ser det verbene videre, så skal elevene kunne følge og vurdere matematiske resonemanger, de må utforme egne resonemanger, de må argumentere, de må forklare, de må begrunne. De skal ikke bare lytte og gjengi, eller forstå og gjengi, eller huske og gjengi. Så det med de aktive elevene, og vi skal gå litt inn i dette begrepet elevaktive og aktive elever. Og av og til så snakker jeg med folk kanske innenfor en sånn digital bransje som sier att i gamle dager når skolen var i svart-hvit, da var elevene passive, og nå har det kommet både farger og digitale skjermer, så nå har elevene blitt aktive. Jag tror det er en litt enkel forklaring, men man møter av og liksom den det perspektivet fordi vad er elevaktivitet? Jag har för min egen, satt upp fyra kategorier av elevaktivitet som man kanske kan veta om man saknar om. Og det ene är ju en sån grovmotorisk aktivitet. Eh här har skoledansen fra min tidigare skoledans i Alex skole föröver. O det vet vi er bra for elever. De sitter for mye stille. Også på skolen. Elever bør gå, og løpe og være i bevegelse. Så lærere som sender elever ut rundt skolebygget to og to og snakker om et tematisk et faglig tema, og skal rapportere det etter fem minutter, det er en god øvelse. Så grovmotorikken er viktig. Vi skal ikke snakke så mye om den i dag, men det er også en del av det å være aktive elever. Andre perspektiv på aktive elever er jo at vi er sensomotorisk aktive. Alle dere som barn vet jo at den måten vi som menneskelige vesener først blir kjent med verden, er å putte den i munnen. Babyer skal finne ut hva ting er, de putter i munnen og kjenner på det, smaker på det. Og de vet at skal vi finne ut hvordan ting faktisk er, så må vi kjenne på det. Og i vår tid, hvor veldig mye foregår bak en helt glatt skjerm, så er det enda viktigere å huske på at elever også må ut og kjenne på bladene og føle hvor tung er saker og ting, hvor stort er det og de her kan vi så ha med oss i vad som er aktive elever. En tredje form for elevaktivitet som vi kan som mest optat av på i akademi og kanjo i sskon, det er og den kognitiv aktiviteten og den er um i vanske lire og opdage. jeg hopeper det er kognitiv aktive no, men dere sitter helt sitterhetstille, men Og derfor er det jo vanskelig å vite hva som faktisk skjer og om det er en annen kognitiv aktivitet hos elevene. Men vi skal jobbe en del, eller si noe om den. Og det siste perspektivet er jo at vi er sosialt aktive. Vi lærer også gjennom at vi snakker sammen eller forholder oss til hjelpemidler eh, runt oss. Og här kommer den andre lille refleksjonsoppgaven. Og nå ska dere først bruke litt tid hver for dere til å tenke over eh, den siste timen du hade. De av dere som er lærere hadde sannsynligvis en time i går. Kanskje er den helt, kanskje er ikke representativ for det du egentlig gjør, men hur hukommelsen tilbake til gårsdagens siste time. Og tänk over hvilke av disse fire aktivitetsformene hadde du planlagt? vad eleverna skulle göra. Ikke vad de faktiskt gjorde, med vilka aktiviteter man hade du planlagt i den timmen? Sånt som skulle bidra till att eleven utvecklar färdigheter, kunskaper eller förståelse. När du har blivit lite tid att tänka, så snackar du med de du sitter på från samma skola och så dröfter eller utvexlar erfarenheter vilka aktivitetsformer var det du de hade planlagt i den sista timmen? Det hade. Varsågod.